قصص إسلامية وتاريخية قال عز من قائل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هي قصة من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم فهي عن واحد من الشخصيات التاريخية التي كان لها ذكر عظيم في التاريخ الديني ذلك الملك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فهو ملك صالح أحب العدل وأقامه في الأرض وأثنى عليه ربنا عز وجل في كتابه فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما ومكنه مكنة كبيرة وكان مؤيدا من الله عز وجل، فسمي بذي القرنين، لأنه كان له في رأسه شبه القرنين، هذا مما قيل، وقيل لأنه ملك فارس والروم، وقيل كان له قرنان من نحاس في رأسه، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا، وملك ما بينهما من الأرض، فهو أحد الملوك الأربعة، الذين حكموا الأرض، ولم يملكها أحد غيرهم، فطاف الأرض يدعو إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له يقاتل عليها من خالفه فنشر الإسلام وقمع الكفر وأهله وأعان المظلوم على الظالم وأقام العدل في الأرض وكان على عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطاف معه بالكعبة المكرمة وبلغ مشارق الأرض ومغاربها وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالعدل فكان الملك والسلطان قال ربنا عز وجل في القرآن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة فقد انتهى إلى آخر مكان من جهة الغرب فرأى الشمس كأنها تغرب في البحر وتغيب فيه وكان أهل هذه المنطقة كفارا فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله عز وجل يوم القيامة، أما من آمن فسيكرمه ويحسن إليه. ولما انتهى إلى مطلع الشمس، قال ربنا عز وجل، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس لهم بناء يسكنون فيه ولا أشجار تظلهم، ثم ذهب إلى مشرق الأرض حتى وصل بين السدين، وهما جبلان عظيمان، وجد بينهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم وأذهانهم وقلوبهم، فاشتكوا إلى ذي القرنين ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، وقالوا يا أيها الملك، يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فقد تعدوا علينا وأفسدوا في الأرض يهلكون الحرث والنسل وقطعوا السبل علينا ونحن أضعف منهم قال ما مكنني فيه ربي خير فنظر ذو القرنين عليه السلام فوجد فجوة بين الجبلين يخرج منها يأجوج ومأجوج لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من هذا المكان فطلب منهم أن يعينوه بقوتهم ليبني لهم سدا يمنعهم من ظلم يأجوج ومأجوج وأن يأتوه بالحديد والنحاس فقطع الحديد ووضع هذه القطع في الفتحة بين السدين ثم أوقد النار على الحديد وسكب عليه نحاسا مذابا ليلتحم وتشتد صلابته فسدت الفجوة وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج فلم يتمكنوا من هدم السد ولا تسوره وأمن القوم الضعفاء من شرهم فنظر ذو القرنين عليه السلام إلى السد وحمد الله عز وجل على نعمته ورد الفضل والنعمة والتوفيق في هذا العمل العظيم إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل ومستحق الحمد فلم تأخذه العزة ولم يسكن الغرور قلبه بل كان مؤمنا تقيا موحدا لله عز وجل وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي قصته اللهم ربنا وفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة